<ألين> <الصغير> اللهم ادم علينا نعمة يا الله اللهم اديمها علينا نعمة يامسني اللهم اللهم علينا نعمه سنة학교! اللهم <تصفح> يعني الله ولي <تصفح interacting> اللهم <براجة> اللهم تصلوا صلاة العيد ان اه جينا آه حل... عليك. محمد بارك فيك خويا المختار علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية كاملة بارك الله. اليوم إن شاء الله هذا صلاة لإيسان إن شاء الله اليوم إن شاء الله نتجمع الكبير الله يبارك فيك اشتركوا <تصفيق> يا <تصفيق> سلام وانتم بالف الف خير على هذه الاصوات الجميله من المياه تحيتي لكم جميعا تحيتي لكم مشاهدينا الاعزاء تحيتي لكم اللهم اديم علينا نعمه يا الله اللهم اديم علينا نعمه يا الله لعيد. <تصفيق> شد. قدي تصلي. ان شاء الله. زيان ماليك. تنتا. قليل تصلي ماذا? ها. زيان. مسمي جاي? المهدي. المهدي. المهدي. شارفين قول مهدي ان شاء? احمد. احمد زيان. الله عيدكم الله اعيدكم مبروك يا الله سيرو. بيبار بيبار يا الله يعونكم. يعني. <تصفيق> أنا وقت صلاة العيد سيريس اه سيريس ماشياتش ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا على اللهم على <تصفح> يعني الله <تصفح> <user learning> <تصفح> <تصفح> وعباده الله اللهم ادم علينا يا الله على الله الله اللهم الله العيد عيدكم مبارك سعيد مشاهدينا الاعزاء تحياتي لسكان مدينه السماره جميعا تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الاعزاء المشاهدين المشاهدين الاعزاء صلاه العيد تم الآن مصافحة الإمام المسجد، يباركون له العيد هذا لحظة سوف يتم ذبح أضحية العيد للإمام المسجد بمدينة السمارة إن شاء الله معلينا نعم ان شاء الله ويدينا في الخير وفي الامان شاء الله الله يطولنا عمرك يا سيدي الله يبارك آمين آمين من امته الله يقوينا على الاسلام ان شاء الله الله يطولنا عمرك زك الله فيك الله يطولنا عمرك ان شاء الله يا ربي حنا ولا انت واليدين واليدك والدي المسلم واللي ما الله ولا رحمه الله امين يا ربي الله يجازيك بالخير نتمنى مرطمين يا الله شكرا لك الله يطولنا الله يبارك فيك اخويا لك عيد مبروك السلام عليكم اخوان الكرام المشاهدين ديال قناه ابواب الرحمه بارك أبو الله فيك نتمنوا عيد سعيد مبارك سعيد ان شاء الله. بالصحه هنا وراحه البار والمغفره الذنوب. امين الله يغفر الذنوب. امين الله يتقبل منا ومنكم وجميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله كيف كنشوفوا الاجواء العيد دازت بخير وعلى خير، الصلاه دازت بخير وعلى خير الحمد لله. الحمد لله. ولي اللي مخاصم مع شي واحد ان شاء الله يمشي يتصالح معاه ويحييه مع صلة الرحيم ويحييه صلة الرحيم مع العائله دياله. أنا را كل بقى هنا راه كلشي بقى هنايا شحال من واحد عيد شحال واحد عيد معنا العام الفايت هذا العام ما كاينش لا اله الا الله لكم عد مبروك والله يغفر الذنوب والحمد لله لأخ... الاخ صاحب القناه كنتمناو ليه عد مبروك علينا سيدي مبارك وشيركم صحة الله يبارك الله صلاة عيد انتهات ياك ديتوا السنة الحمد لله زيانه الحمد لله. اللهم أدي علينا يا الله اللهم مامي. زيانه شسميتك ناصر ناصر محمد محمد خويا شرفي خويا محمد, محمد. تحياتي لكم مم. ديال العضحيه ديال الامام يا الامام اللهم بارك لكم الخير <تصفيق> الله اكبر الله كما تشاهدين ومشاهدين الأعزاء الان سوف يتم ذبح الأضحية الامام مسجد بمدينه السماره ان شاء الله ماذا مشاهدون ومشاهدين العزاء الآن سوف يتشم ذبح وضحية الإمام المسجد الكرم هذه اخواني سنة الحبيب عليه الصلاه والسلام هذا المذبح وضحيه العيد